Ой, там за морями, високі гори, тумані побіли, Ой, там за есамі широкі поле, чорні галки вкрали. warte wir gehen chainsaw wollen wir notta so manalaia voi radime da domo venucia so tanto buscarie voi radime da domo venucia so tanto buscar Прокляти, я солита, нами нами, козаками, турика двою, хоча нами, нами, козаками, турика двою, вона нами, на. Туртаме двоє, Вона нами, нашими телами, Воверевна голодоє. Вона нами, нашими телами, Воверевна голодоє. Ой, ви галки, галки ви чубарки, Всі мене єся гадата, оли хлопці, хлопці, запорожці